Joo, terve kaikille. Sampo Lokki ja sitten Mikon. Tullaan school day nimisestä yrityksestä ja meidän päätehtävän on tuoda ja kehittää oppilashyvinvointia kouluissa ja sitä kautta kerätä tietoa ja tiedolla sitten auttaa kouluja kehittymään ja muuttamaan toimintakulttuuria sitten kouluissa. Mun tausta on maan opettaja, rehtori ja nyt puoli vuotta ollut SchoolDilla töissä. Ja Mikko Kylvä ja meidän luovajohtaja on, on matemaatikko ja ohjelmistoalan ammattilainen. Meillä on tiimi, joka koostuu, koostuu pedagogista osaamista ja sitten hyvin vahvasta äh, digitaalisesta äh, ohjelmointi op, niin kuin, tota, osaamisesta. Mikko kertoo ensin meille, miten meidän hyvinvointimalli toimii, millaisia asioita me tutkitaan siitä datasta koulussa ja mä kerron sit vähän lisää siitä tiedon johtamisesta ja mihin sitä dataa hyödynnetään sitten. Ole hyvä. Tuosta kiitos. Joo, kiitos. Sampo. Kiva päästä juttelemaan, kun on paljon ihmisiä ja ovet on lukittu. Niin Okei, okay, kuulus nyt? Mä tavallisen tavalla on Kuuluks nyt paremmin. No niin, hyvä. Joo, olin sanomassa, että kiva päästä juttelemaan. On paljon ihmisiä ovet on lukittu. Että ihmiset ei pääse karkuun. Tossa oli, kiitos Sampo esittelystä. Tuossa oli Sampolla hyvin pitkä otsikko tätä esitelmää varten. Sampo jo suurten otsikoiden mies, vaan pitkien otsikoiden mies. Tota, kukaan ei enää tässä vaiheessa muista, miten sen otsikossa oli, minä vähiten, mutta siinä oli kuitenkin pari sanaa. Siinä oli tekoäly ja sitten siinä oli toi kouluyhteisö. tähän on lähtökohtaisesti vähän haastava tilanne, että kouluyhteisöön me halutaan liittää aina paljon semmoisia niin pehmeitä ja pyöreitä ja kivoja arvoja, kun siellä on lapsia leikkimässä ja oppimassa. Ja sitten toisaalta tekoäly edustaa vähän niin kuin kovaa maailmaa. Se tulee niin kuin Tekniikan ja nimenomaan vaikka ohjelmistotekniikan puolesta. Ja näiden yhdistäminen tietysti voi olla lähtökohtaisesti haastavaa. Eikä se toimikaan tietysti niin, että, että mennään ostamaan kaupasta tekoälyrehtorin luottokortilla ja se liimataan tuohon kouluyhteisön päälle. Siitä ei seuraa mitään, mitään hyvää eikä niin tietysti halutakaan tehdä. Ähm. Mä itse suhtaudun siihen enemmänkin sillä tavalla, tai me suhtaudutaan siihen niin, että meidän pitää ensin miettiä, että onko joku oikea todellinen ongelma, joka halutaan ratkaista sen tekoälyn avulla. Jos niin on, niin sitten me voidaan kokeilla, että olisiko se tekoälystä jotain hyötyä sen, sen ratkaisuun. Ja me nyt varmaan voidaan kaikki olla sitä mieltä, että kouluyhteisössä ainakin se oppilaiden hyvinvointi ja myös oppi, ö, opettajien hyvinvointi on semmoinen ihan oikea ongelma, jota me ainakin voidaan yrittää parantaa jollain tavalla tekoälyn, tekoälyn avulla. Ja itse asiassa tässä yritetään vähän selittää, että mihin tulokseen me ollaan sitten päädytty tämän asian suhteen. Öö, tekoäly usein vähän niin kuin mystifioidaan tai voisi sanoa joskus jopa, että demonisoidaan sillä tavalla, että se esitetään usein jonkinlaisena tekijänä, joka muuttaa tai mullistaa kauheasti asioita, ja kyllä se varmaan jollain alueella oikeasti mullistaakin. Vaikkapa jonkun lentokapteenin työ on muuttunut hyvin paljon viimeisen 20 vuoden aikana ehkä, oletan näin. Mutta jos me mennään koulumaailmaan, niin mehän ei haluta oikeasti mullistaa mitään kouluyhteisöjen elämää, eikä me haluta muuttaa kenenkään opettajan tai rehtorin toimenkuvaa, eikä me ainakaan haluta tehdä ketään niin kuin siellä, siellä kouluyhteisössä tarpeettomaksi. Lehdissä on, on paljon ossikoita aina välillä, että, että tota automaatio tulee tekemään näillä ja näillä aloilla ää, sinut täysin tarpeettomaksi. Ja se on nimenomaan se viesti, mitä me ei haluta tehdä. Ää, antaa, antaa kellekään. Ää, se, miten me nähdään ää, tämä asia, on se, että me halutaan käyttää tekoälyä nimenomaan siihen, että me tota, ikään kuin autetaan asiantuntijoita tekemään parempia ratkaisuja. Eli, ää, Kouluyhteisön ihmiset, rehtorit, opettajat, oppilaat, kaikki muut sen, sen yhteisön aikuiset ja perheet, eli vanhemmat tai huoltajat, että ne on niitä, heidän oman hyvinvointinsa asiantuntijoita ja sitten meidän ä, kehittämällä tekoälyä me voidaan tukea tai auttaa tai inspiroida, rohkaista heitä tekemään ehkä parempia parempia ratkaisuja. Tässä on tällainen jonkinlainen hyvinvoinnin jatkuvan kehittämisen kuva. Tämä sama kuva voisi olla itse asiassa melkein monessa muussakin esityksessä, koska tää on äh, tota, kaikessa, missä halutaan kehittää tai optimoida jotain, niihin usein liittyy jonkin tämän kaltainen syklis. No, eri, eri esityksessä voi olla vähän eri termejä, tai, tai joskus niitä palkoita on vain kolme tuossa eikä neljä. Tämä vai itse tykkään tästä mittaa, analysoida, suunnittelette ja muutoksia. Ja tämä on hyvin, tätä samaa voisi miettiä, että jos joku vaikka esimerkiksi huippuurheilija valmistautuu seuraaviin olympialaisiin, niin sitä mitataan ja otetaan verinäytteitä sun muuta ja sitten lääkärit ja valmentajat analysoivat tuloksia ja sitten suunnitellaan valmennusohjelmaa ja sitten se lähdetään noudattamaan sitä valmennusohjelmaa. Mutta Tärkein nuoli on tuossa se, että kun me tehdään jotain muutoksia, niin myös sen jälkeen me mitataan uudestaan. Siitä tulee se nimenomaan se jatkuvuus siihen, siihen kehittämiseen. Meillä tietysti, koska emme ole valmistautumissa olympialaisiin, niin meillä tietysti ne tavoitteet on eri. Eli lähinnä noin, tota, ei voi sanoa, että tärkein on toi oppimistulokset, mutta se nyt tietysti koulussa tulee ensimmäisenä mieleen, koska se on koulun tehtävä. Mutta siellä on paljon muutakin, esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisy. Ja sitten tietysti se, että mehän ei haluta, että lapset oppii julmetusti asioita, vaan me halutaan sen lisäksi, että ne säilyttää jonkinnäköisen tasapainoisuutensa ja niistä tulee hyviä veronmaksajia. Siellä on paljon muutakin. Noin kolme oli ehkä semmoiset, niin kuin mikä halusin tähän otsikkotasolla tuoda, tuoda esille. Tota, no miten tätä sykliä sitten voi, voi lähteä tota, ö, tuo, ö, tekemään tai toteuttamaan? Tuossa oli tosi hyvä tämä tutkijatohtori Kaasalaisen tota, esitelmä juuri äsken, koska siellä oli tätä samaa asiaa, mutta ehkä vähän teoreettisemmin, mitä, mitä me tehdään. Eli ensimmäisenä me tietysti tarvitaan sitä dataa. Ja yksi hyvä keino siihen on esimerkiksi jonkinlainen mobiilisovellus, jossa voidaan kysyä kysymyksiä, mutta sitä dataa saadaan myöskin niistä kouluhallintojärjestelmistä, Vilma mainittiin jo, tai nykyään luokissa alkaa yleistymään jonkinlaiset sensorit, missä mitataan vaikka hiilidioksidia tai melua tai jopa noitten oppilaiden liikettä. Tuo datan kerääminen on kaikissa tärkein vaihe, ja se on myöskin se haavoittuvin, että jos ei ole dataa, niin kaikki muu sen jälkeen on vähän niin vaikeaa tai, tai jopa, jopa hieman turhaa. No, sitten sitä dataa tietysti pitää analysoida. Ja tämä on semmoinen vaihe, mitä totta kai meidän asiantuntijat, kuten esimerkiksi rehtorit, opettajat, on hyviä analysoimaan sitä dataa, jos sitä visualisoidaan heille jotenkin kivasti. Mutta tässä voidaan tietysti käyttää myöskin, myöskin tota, jonkinlaisia ohjelmistoja hyödyksi. Ja pitää tietysti nähdä, että kouluhallinto näkee asiat ehkä eri tavalla, koska ne johtaa sitä koko, koko tota, puulaakio, mutta sitten opettajaa kiinnostaa taas lähinnä sen oman luokan hyvinvointi, ja sitten tietysti oppilasta kiinnostaa ehkä oma, oma hyvinvointinsa. Tämä muutosten tekeminen siellä kouluyhteisöissä, tota, tämä on oikeastaan se kaikista inhimillisin puoli tässä asiassa, eli sitä ei voi jättää ikinä minkään tekoälyn tai laitteen tai järjestelmän vastuulla sitä, että niitä muutoksia tehdään siellä kouluissa, vaan siellä on nimenomaan se kouluyhteisö ja ne ihmiset, siellä on, siellä on niin kuin, ää, tota, tärkein lenkki, myöskin heidän vanhempansa perheet. Kommunikaatio on tärkeä, tärkeä asia. Ja sitten ei pidä unohtaa myöskään opettajien hyvinvointia, koska, koska tota, opettajien hyvinvointi heijastuu sitten niihin, niihin oppilaisiin. No, en oikeastaan vielä kauheasti puhunut mistään tekoälystä mutta sekin voidaan liittää tähän samaan, samaan jatkuvan kehittämisen kehään monellakin eri tavalla. Ja tässä on joitain esimerkkejä. Yksi mihin me käytetään tekoäly on se, että tekoälyn avulla me pyritään mittaamaan oikeita asioita. Eli ei mitata kaikkea, vaan yritetään nimenomaan mittaamaan niin kuin oikealta fokusalueelta, eli esimerkiksi semmoiselta alueelta, missä tiedetään, että on kehitettävää, niin lähdetään keräämään tarkempaa dataa. Sitten myöskään kun se datan keräämisellä on ikään kuin hinta, siinä on aina tietty vaiva vaikka sillä oppilaalle tai opettajalle, joutuu vastaamaan kysymyksiin, niin ei kysytä liikaa, vaan kysytään niin mieluummin vähän, mutta sitten oikeita kysymyksiä. Ja sitten myöskin, että kysytään oikealta kohderyhmältä, että esimerkiksi saattaa olla, että niin sanotusti eturiivin tytöillä on ehkä erilaisia ongelmia kuin sillä takar takarivin jätkällä. Niin kysytään niin sellaisia kysymyksiä, mitkä vähän niin personoituu sen, sen tyypin niihin oletettuihin ongelmiin. Ja tämä personointi tehdään tietysti data perusteisesti eikä millään muulla, muulla profiloinnilla. Sitten sieltä tekoälyn avulla voidaan, voidaan löytää sitä datasta semmoisia asioita, mitä ihmisilmällä ei näe. Eli sitä dataa kertyy valtavasti, koska sitä voidaan kerätä monisterilähteistä, sitä voidaan kerätä pitkän, pitkältä ajalta. Ja se, yleensä ne hyvinvointiin liittyvät haasteet. Ne on monimuuttujaisia, että niitä ei voi yhdellä mittarilla ikinä havaita, vaan pitää itse katsoa vaikka useampaa, viittä eri mittaria niin kuin havaitaan. Ja nimenomaan semmoiset monimuuttujaiset ongelmat on kaikista haastavimpia. Esimerkiksi syrjäytyminen on tällainen, mikä näkyy yleensä monessa eri mittarissa, eikä sitä voi yhdellä mittarilla vahvasti selittää. Myöskin käsittelynopeus tietysti, että se ihminen alkaisi käymään läpi sitä dataa, mitä kertyy valtavasti, niin siinähän... Se kestäisi aikaa niin kuin, vaan todella paljon. No, sitten tekoälyn avulla me voidaan ehdottaa tietysti jonkinlaisia ratkaisuja. Ja tässä oli myös tutkijatohtorin esitelmässä oli tämä ennustaminen. Se on, se on niin kuin periaatteessa ihmisaivoin se on hyvin hankalaa, varsinkin nimenomaan sen datan määrän takia. Mutta myöskin me voidaan tekoälyn avulla ehdottaa niitä, niitä parannusehdotuksia mahdollisiin hyvinvoinnin poikkea, poikkeamiin. Ja siinä voidaan esimerkiksi käyttää toisten, toisten tai opettajien kanssa yhdessä tehtyä tämmöistä kirjastoa, missä ehdotetaan erilaisia ratkaisuja niihin, niihin ongelmiin. Ja sitten se, että mitä, mitä tuota ehdotusta kannattaa esittää, se totta kai riippuu siitä, että, että mitä sieltä datasta on löytynyt. No, sitten vielä tämä viimeinen, mikä liittyy tähän loopiin, on tuo, että seurataan vaikutusta. Eli se palaute pitää totta kai, lähettää jollain tavalla sille, sille palautteen saajalle. Se voi olla opettaja, rehtori tai oppilas tai teoriassa vaikka, vaikka vanhemmat tai miksei vaikka, vaikka tuota, terveydenhoitaja. Ja sitten myöskin tota, se järjestelmä voi, voi oppia. Eli tuossa puhutaan oppimisesta, mutta se on täsmälleen sama asia, mikä oli edellisessä esityksessä termi koneoppiminen. Eli se järjestelmä voi adaptoitua Esimerkiksi siihen, että samaa järjestelmää voidaan käyttää eri kouluissa, vaikka eri kouluissa tietysti on ihan erityyppisiä ongelmia. Tai sitä voidaan jopa persoonoida ihan yksilötasolla asti. Ehkä tärkein asia kuitenkin on se, että se tekoälyn avulla me saadaan tämä luuppi pyörimään automaattisesti, niin että kenenkään ei tarvitse väkisin sitä olla siellä ylläpitämässä. Tärkeintä on se, että vaikka tekoälyä käytetään eri vaiheessa tota, jatkuvan kehityksen tota, kehää, niin siellä on, ihmiset on aina vastuussa kaikista tekemisistä. Eli, eli sillä tekoälyllä ei ole ikinä valtaa eikä vastuuta siitä, mitä tehdään, vaan se toimii ainoastaan siinä päätöksenteon teon tukena. Me ollaan tottakai se tekoäly vaatii, jotta se toimii jonkinlaisen mallin siitä, mihin uskotaan, että että mikä aiheuttaa niitä hyvinvoinnin poikkeamia. Ja, ö, meidän kehittämässä mallissa, meillä on noin viisi, mä en löytänyt tätä Suomeksi kun tein Paniikissa esitystä. Tota, <köhö> ulkoiset sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, terveys ja sitten sosioemotionaaliset taidot. Tuossa tota, voisi olla tietysti paljon muutakin, mutta meidän pitää johonkin keskittyä tietysti, että kaikkea, kaikkea tähän Tota, ensin kaikki ei mahdu kalvolle. Nämä on totta kai jaettu sitten jokainen tarkempiin tämmöisiin, tämmöisiin, kutsumme niitä ilmiöiksi, joita voidaan mitata, joita voidaan analysoida. Ja en aio lukea näitä kaikkia läpi, mutta, mutta tota, oleellista on, että niitä hyvinvointiin liittyviä ilmiöitä, niitä on paljon. Ja, ja tota, aina kun käy juttelemassa vaikka yliopiston tutkijoiden kanssa, niin aina, aina on ikään kuin löytynyt jotain uutta. Sen takia me yritetään seurata tätä tutkimusta mahdollisimman tarkkaan, että mitä siellä, mitä siellä tapahtuu. Toi, noin neljä ekaa kategoriaa on semmoisia, että täytyy ihan nimeltä mainita, että perustuu hyvin vahvasti tuon Anne Konun, joka on tota, Tampereen yliopistolla tutkinut tehnyt tästä väitöskirjansa joskus vuonna 2002 ja sen jälkeen jatkanut vielä sen parissa. Et siitä, kiitos on tehdä hänen kanssa yhteistyötä. Hän on ollut mukana kehittämässä tätä tuota mallia. Tuo viimeinen social emotional skills, se on ehkä, ei ole tämmöinen perinteinen hyvinvoinnin kategoria, se on ehkä enemmänkin äh, viime aikoina nostanut päätänsä tämmöinen tota, sosioemotionaaliset taidot. Vähän ehkä skippaan tämän tän niin säästän vähän aikaa. Tota, meidän mallissa se, että meillä on niin kuin aika laaja kirjasto erilaisia ilmiöitä, niin me myöskin ö, mitataan niitä eri tasoilla. Eli avainmittarit voisi olla sellainen niin kuin, tota, kouluhallinnon taso. Eli mitataan vaikka miten yleisesti external conditions, varmaan suomennetaan externaalit konditiot. <köhön> tota, eli ulkoiset olosuhteet. Ö, jos mitä, on joku mittari, mikä kuvaa, että miten menee yleisesti ulkoisissa olosuhteissa. Niin se on aika ylätason tietoa, mutta saat varmasti kiinnostaa niin kuin vaikka koulurehtoreita. Tai koulurehtoreita varmasti kiinnostaa myöskin tällainen ilmiö kuin koulumatka. Että onko oppilaat tyytyväisiä, onko vanhemmat tyytyväisiä siihen, siihen miten koulumatka sujuu. Mutta <köhön> sitten sanotaanko, että jos me huomataan, että äh, ihmiset eivät ole tyytyväisiä tähän koulumatkan sujuvuuteen, niin me voitaisiin lähteä mittaamaan vaikka koulumatkan rasittavuutta. Että onko se nyt sitten joku ongelma siinä, minkä takia ihmiset eivät ole tyytyväisiä siihen. Ja, ja tota, jos me todetaan, että joo, Koulumatkoja pidetään meillä, meillä liian rasittaminen, niin me voidaan lähteä miettimään tarkempia kysymyksiä. Onko se pituus, mikä rasittaa, vai onko se, se että pitää vaihtaa neljä kertaa bussia, vai mikä siinä, mikä siinä on? Ja meidän mallissamme meillä on kysymyksiä täällä kahdella alimmalla tasolla, koska tuolla ylemmällä tasolla kysymykset ovat tosi ab abstrakteja, että ei lapsilta voi kysyä, että miten tyytyväinen olet ulkoisiin olosuhteisiin, koska ei eivät niin ymmärrä tällaisia kysymyksiä tai että miten hyvin sinun sosiaaliset suhteesi voivat. <köhön> Mutta tuolla kahdessa alimmassa kategoriassa siellä voidaan kysyä hyvin arkisia kysymyksiä. Söitkö tänään aamupalaa, pesitkö hampaasi, oliko koulumatka rasittava ja niin päin pois. Tuota, kun sitä palautetta sitten annetaan, eli se luupin viimeinen osa, niin siinä pitää tietysti, vaikka siinä ehkä toimii jonkinlaisen moottorina tekoäly, se pitää ottaa tietysti kohderyhmä huomioon, että meneekö se rehtorille. Rehtorille voi puhua suoraan, kun taas oppilaille pitää puhua ihan eri kielellä. Opettaja kiinnostaa eri asiat siinä ongelmassa, ehkä joku pedagogia tai joku muu vastaava. Sitten se, että millä menetelmällä se annetaan, annetaanko se viestinä vai meneekö se ehkä jonkinlaisen opettajan kautta tai terveydenhoitajan kautta. Palaute ei saa rasittaa. Esimerkiksi opettajalle ei kannata lähettää mitään kolmen A4-mittaista raporttia siitä, mitä luokka voi, vaan enemmänkin pitäisi olla lyhyitä, ytimäkkäitä nostoja, mitkä nimenomaan on kaikista oleellisimpia. Inhimillisyys. Tietysti, että vaikka se periaatteessa on, on aika kylmää ja kovaa dataa, mikä siellä tekoälyssä on taustalla, niin se pitää muokata sitten jollain tavalla ehkä visuaalisesti tai ehkä kivojen hymyjen avulla sellaiset, että niin ihmiset ottaa sen hyvin vastaan. Käytön pitäisi olla hauskaa, että jos ei ole hauskaa, oppilaat, niin ei käytä sitä sovellusta. Sitten pitää miettiä sitä psykologista prosessia, eli jos sulla on todella haastava luokka vaikka sä saat opettaja sillä luokalla, sä pelkästään ikään kuin negatiivista palautetta, että luokassa on liikaa melua ja luokassa on kylmä ja, ja tota, koulumatkot on rasittavia ja on liikaa flunssaa, niin sähän ei opettaja niin rohkaise sinua kauheasti vaan pitää niin miettiä sitä sillä tavalla, että tulee myös sitä positiivista ja, ja lähdetään sen rakentavuuden kautta siihen. No sitten tietysti viittasi oikeastaan siihen, että mikä se kanava on. Että kanavia on eri, erilaisia kouluyhteisöissä ja usein ne inhimilliset kanavat on tota, kaikista oleellisimpia. Tärkeintä meille on se, että me, tai se mihin me pyritään, on se, että hyvinvointi tulee osaksi niin sitä koulun arkea. Aletaan puhumaan siitä, pelkästään se jo toimii toimii tota, hyvinvoinnin edistäjänä. Ää, mulla on pari kalvoa vielä. Tota, meille on tärkeää tosiaan se, että, että ää, se tekoäly, jos tässä viitataan tuolla toi taita-aloksen se sorvi niin tota, sehän ei ymmärrä niitä lapsia laisinkaan, eikä se vaikka sille syötettäisiin kuinka paljon dataa, se jopi ikinä ymmärtämään niitä lapsia. Ää, mutta sen takia meillä on tärkeää, että, tota, me tehdään opettajien kanssa, tutkijoiden kanssa ja kouluyhteisön kanssa yhteistyötä siitä, että minkälainen, minkälainen sisältö sopii parhaiten niihin meidän ilmiöihin ja meidän malleihin, mitä me sitten syötetään myöhemmin järjestelmään. Tuo kuva on jostain workshopista niin kuin opettajan kanssa tuolla. Sampo seisoo tuossa oikealla puolella. Mä leikkasin sen pois, niin <köhö> siitä tuli ihan hyvä kuva. Eli tavallaan ne opettajien kanssa esimerkiksi tehdään niitä ilmiöitä, rakenteita, kysymyksiä, minkälaisia mittareita, minkälaisia palautteita annetaan. Ja sitten meillä on tietysti semmoinen oma mallinnuskieli, millä me opetetaan, se meidän tekoäly toimimaan niin kuin tavallaan opettajat ja tutkijat, tutkijat haluaa. No asiassa toi oli sinun Kiitos. Kiitos Mikko. Tämä oli erittäin visuaalisesti ja hyvin esitetty tämä asia. Eli mitä me tehdään ja miten meidän tämä hyvinvointimalli toimii kouluissa. Mun tausta on siis koulusta ja, ja on tehnyt paljon erilaista johtamisen tutkimista, johtamisen kouluttamista ja, ja sitä koulun kulttuurin muutosta. Ja tämä hyvinvointi istuu siihen ihan täydellisesti. Ja niin kuin Mikko sanoi, me voidaan hakea sieltä dataa ja tietoa ja ymmärrystä sieltä niin kuin monista erilaisista mittareista. mittareista. Mutta haluaisin ihan lyhyesti kertoa, että miten tämä johtaminen voidaan sopeuttaa ja muuttaa siihen, tavallaan nykymaailmaan ja siihen niihin mahdollisuuksiin, mitä siellä on saatavilla. Eli jos, jos puhutaan vanhasta perinteisestä johtamismallista, niin, niin meidän, meidän koulujen johtaminen, jos, jos tietysti mä tiedän enemmän, mutta mä voisin kuvitella, että tämä on aika laajasti myöskin niin kuin muissa tavallaan tämmöisissä ehkä julkishallinnon tai, tai ylipäätään tämmöisen niin asiantuntijaorganisaatioiden johtamisessa aika, aika normaali tilanne. Eli, eli tavallaan mennään semmoisella, semmoisella niin hyvin perinteisellä vanhaan johtamismallilla ja rakenteella ja koko se organisaatio rakennemme julkisen puolen toimijoilla on, on semmoinen tietty ongelma niin kuin tässä, tässä tota, yleensäkin organisaatioissa tai julkisen puolella, julkisen puolella se, että, että tilanteet tulevat aika paljon annettuna ja, ja me ei niin kuin ole samalla lailla ketteriä kuin kun sitten ehkä tuo yksityisellä puolella yritysmaailmassa niin asioiden ja, ja asioiden kulttuurin muuttamisessa. Mutta ihan taustaksi, niin perinteinen johtamismalli on tällaista on tuttuja juttuja varmasti, varmasti monelle. Johtaminen on hätästä, tulipalojen sammuttamista. Vahva strategia tulee sitten kunta tai, tai tota, valtion tasolta, joka ohjaa sitä ja se ei sallista muutosta sillä lailla, kun, kun me haluamme tästä muutosta tehdä, kehittyä ja pysyttäisiin maailman kehityksessä mukana ja hyödyntää näitä esimerkiksi tekoälyn avulla saatavan tiedon hyödyntämistä. Ja se muuttu, tavarat tarkoittaa yleensä sitä, että ja se muutos on vaikeaa ja työntekijät turhautuu ja turtuu siihen omaan hommaan. Mutta miten me voidaan sit niinku kehittää sitä johtamista sit näiden, näiden tavallaan tämän, tämän kaiken mahdollisuuden, mitä vaikka tekoälua tai sitten muuten, muuten tämä niinku muuttuva maailma ja kehittyvä maailma tuo meille, niin, niin ensinnäkin meidän pitäisi niinku johtaa, meidän pitäisi siellä tavallaan niissä laitoksissa ja, ja opp oppilaitoksissa ja muissa tämmöisissä, tämmöisissä tota vastaavissa yksiköissä, niin miettiä, että mitä tietoa meillä on olemassa miten sitä ja mitä tietoa on hankittavissa lisää ja sitten äh, tämä on ehkä se vaikein ja tämä on se, se niinku paras, mihin tekoäly pystyy auttamaan tämmöisen hiljaisen tiedon tuomisessa. Eli meidän asiantuntemus yleensä ja, tai johtuu ja johtaa ja perustuu siihen, että tai omaan kokemukseen. Nyt me voidaan sitä omaa kokemusta kasvattaa ja laajentaa tavallaan niillä muilla, koska, koska me saadaan sitä dataa ja tietoa käyttöön ja hankittua paljon muualta myös. No, sitten on tärkeää tietysti sekä tekoanalyysiä sekä teotekniikan avulla, että myöskin sitten tavallaan sillä omalla osaamisella, niin, niin jalostaa sitä tietoa. Meidän pitää löytää niitä asioita, mitkä ovat merkityksellisiä, miten sitä tietoa tulee käsitellä. Ja tämä käsittely on just tavallaan yksi asia, mihin, mihin pystytään niin nykymaailmassa tuomaan todella paljon hyötyä ja apua tämän, tämän tekoälyn ja yleensäkin niin tämmöisen analytiikan avulla. Ja sitten meillä on malleja, joita me voidaan hyödyntää taas sitten muuten teknologian kehityksen, jaetun johtamisen malleja. Meillä on tosi usein julkisissa laitoksissa, tämmöisissä tota, yksiköissä niin on se ongelma, että me ollaan hirveän hajautettu. Meillä on paljon erilaisia yksiköitä, paljon erilaisia toimipisteitä ja tiloja ja muuta, niin me pystytään helpommin sitä jaetun johtamisen malliita nykyteknologian avulla hyödyntämään. Ja miten me sitten Tavallaan tiedolla johdetaan, niin, niin tota, me ruvetaan tekemään ratkaisuja, jotka perustuu tietoon, faktatietoon, oikeisiin asioihin, ei siihen vanhaan perinteiseen mutu, musta tuntuu juttuun. Ja oppilas, oppilashyvinvointi on niin koulumaailmasta, mä voin siitä sanoa omasta elämästä hyvin, hyvin hyviä esimerkkejä. Että jos mä rehtorina kävelen luokkaan, kysyn opettajalta, että miten teillä menee, niin teillä kuvitte, että on vastaus, vastasanot hyvin. Kysyt yksittäiseltä oppilaalta, miten sinulla menee hyvin, ja se on se data, minkä mä saan sieltä kysymällä tämän, tämän asian. Nyt me voidaan teknologian avulla, tekoälyn avulla, kysyä joka ikiseltä oppilaalta, miten teillä menee, ja me saadaan se aito vastaus sieltä! Ja sitten sitä dataa hyödyntää siinä johtamisessa. Silloin meillä jää aikaa kuunnella ja, ja reagoida niihin tilanteisiin, mitä se arjessa tapahtuu, ja kaikki tapahdu vaan sen tietyn kaavan mukaan, mitä siellä on aikaisemmin, mihin on totuttu ja miten me ollaan menty. Ja silloin mahdollistetaan se muutos, mahdollistetaan se johtamisen suunniteltavuus ja suunnittelu etukäteen. Ja haluan teille viimeiseksi asiaksi tavallaan niin jättää semmoisen pohdinnan paikan, että, että meidän johtaminen, jos me puhutaan niin jo kollegoiden kanssa, kun olen puhunut, niin johtaminen on aina ihan äärimmäisen kiireistä. Ja Viisi asiaa, mitä suunnittelet tietylle päivälle tehtäväksi, niin hyvä, jos yhden niistä saat tehtyä. Kaikki muu on sellaisia tilanteita, mitä me tulee annettuna eteen. Ja mä jättäisin teille sellaisen ajatuksen, että jos se johtaminen voisi olla sitä, että suuri osa siitä johtamistyöstä menisi sen johtamisen suunnitteluun ja sen datan analysointiin ja, ja siihen, että mietittäisiin yhdessä, että miten me pystytään tehdä tästä jokaisesta päivästä parempia ja, ja tota, ikään kuin äh, myöskin mukavampi ja hyvinvoivampi, niin tämmöinen. Voisi mielenkiintoinen jättää teille mieleen. Halutaan Mikon kanssa kiittää teitä Kiitos. aktiivisesta kuuntelusta ja jos on jotain kysyttävää, niin mielellään vastaamme niihin.